«Це абсолютно ненормальна ситуація, коли в місті сквер поступово зникає і ми хотіли знати, що відбувається і хто це робить. На жаль, Держекоінспекція написала у відповіді, що не може встановити розміри шкоди за громаді». Наталя Рижкова говорить, силами громадської організації також проводили підрахунок дерев у сквері у серпні 2021 року. Кількість суттєво відрізняється. Ми проводили свій власний підрахунок дерев, і Держчика інспекція підтвердила, що в сквері зараз 216 дерев, тобто вони ще менше нарахували, ніж ми, і має бути, згідно з результатами по інвентаризації, взагалі-то 379 одиниць. Тобто сквер зменшився фактично вдвічі, дозвільних документів на видалення дерев лише 58, тобто 105 одиниць дерев видалені незаконно, невідомо ким». Інвентаризацію дерев на замовлення адміністрації Заводського району робили у 2017 році. З 1 січня 2021 року сквер вітрильний, згідно з рішенням про закріплення об'єктів благоустрою, закріплений за департаментом житлово-комунального господарства Миколаївської міської ради. За словами заступниці начальника управління екології Тетяни Скибицької, у період з січня по роботи по знесенню та обрізці дерев тут не проводились. В ніч з 9 на 12 липня, коли відбулось штормове погіршення погодних умов, там впало 9 дерев. І Наша підрядна організація, з якою укладено договір на ліквідацію наслідків погіршення погодних умов, провів роботи по їх видаленню 9 дерев та 34 дерева провели обрізку. До січня 2021 року сквер «Вітрильний» було закріплено за адміністрацією Заводського району. У грудні 2017 року між адміністрацією та орендарем 8-го причалу укладено договір про утримання прилеглої території. Миколаївський підприємець Микола Капацина говорить, протягом чотирьох років працівники команди громадського простору «Восьмий причал» доглядають територію скверу, а цілеспрямовану дерева ніколи не видаляли. Частину повалило вітром влітку цього року. «Більшість робіт з утримання виконує команда «Восьмого причала» за мій рахунок. Тому, коли цей ураган стався, всі ці крони, які були понівечені, ми зрізали. Ну, зменшили за обсягом, погрузили і вивезли. От і все. А потім те коріння, що залишилось, ми його викручували, можете зараз зайти, там вже все чистенько і, і безпечно. Е, ось це ми робили, ми прибирали в Павлі дерева. Після проведення обстеження території скверу «Вітрильний» Держекоінспекцією південно-західного регіону направлені матеріали до Миколаївського районного управління поліції для встановлення обставин. Про це йдеться у відповіді відомства представникам громадської організації «Місто Сонця». За словами Тетяни Скибицької, проєкт реконструкції скверу наразі розробляють. Він має бути завершений до кінця року, аби запланувати гроші на роботи в наступному році. Валентина Гурова, Василь Філімон. Новини на Суспільному. Миколаїв.